Legendy Staré Prahy V židovském městě Pražském stojí synagoga zvaná Majzlova. Bývala to honosná stavba, kterou nechal koncem 16. století vystavět obchodník a bankéř Mordechaj ben Šemuel Majzl, jako soukromou rodinnou synagogu. Bohatství a vliv tohoto muže byly tak ohromné, že se o něm začala vyprávět pověst. Když dávno se prý v noci vracel primas z židovského města z cest zpátky do Prahy a tu si všiml, že v lese, kterým právě projížděl, se co si třpití. Nechal zastavit kočár a šel za světlem. Tam vidí ohromnou hromadu zlatých mincí a u ní dva trpaslíky, kteří peníze házeli do pytlů. I předstoupil primas před trpaslíky, slušně pozdravil a optal se, koho že ty peníze jsou. Tvoje ne, ale až se tvoje dcera vdá, dozví se to. Taková odpověď primasovi nestačila. A tak se z trpaslíky dohodl, že smí vyměnit své tři zlaťáky za tři mince z pokladu. Doma pak jeden ze zlaťáků vzal, uvázal ho do odrbaného hadříku a položil na zem před dům. Celý den se nic nedělo, ale večer přiběhl malý umouněný klučina, hadřík sebral a utíkal s ním pryč. To samé se stalo i druhého dne. Třetího dne pak prima chytil kluka za ruku a pozval ho do svého domu. Tam mu chlapec vyprávěl, že měl po tři noci stejný sen, který ho nabádal, aby šel k primasovu domu a sebral ze země špinavý hadřík. I poznal primas, že našel toho, kterému jednou bude poklad patřit. Chlapce jménem Mordechaj Majzl se ujal a postaral se o jeho náležité vzdělání. Mordechaj brzy vyrostl v bystrého a pohledného mladíka a tak nebylo divu, že se do něj zakoukala i primasova dcera. Primas jejich lásce přál, protože měl stále na paměti věžtbu trpaslíků. Netrvalo dlouho a konala se slavná svatba. Ale Mordechaj byl stále chudý jako kostelní myš. A primasovi pomalu začala docházet trpělivost. Zlobil se na Mordechaje, ale ten chudák nevěděl proč a proto se seženou odstěhoval do domku svých rodičů a převzal po nich železářství. Byl zdatný obchodník a penězům rozuměl, takže se brzy stal váženým mužem. Jednoho dne vstoupil do obchodu sedlák a vybral si nějaké nářadí. Protože však neměl na zaplacení, Nechal Mordechajovi v zástavě velkou těžkou truhlici, že přijí ji brzy vyplatí. Ale plynuli měsíce a sedlák nikde. Když ani za dva roky sedlák nepřijel, Mordechaj truhlici otevřel. Byla plná zlatých mincí. Mordechaj se se vším svěřil svému tchánovi a i ten mu vyprávěl svůj příběh. Teď už bylo nad slunce jasné, že peníze patří Mordechajovi. Mordechaj majitel s penězi hospodařil rozumně. Nechal za ně vystavět nové synagogy i přestavět a zmodernizovat celé židovské město. Za čas se dokonce stal sám jeho primasem. Dodnes je jeho památka v Pražském Josefově živá. Až budete v Praze, nezapomeňte se vydat po jeho stopách. Thank you.